منسہرا تھانہ دربند پولیس نے غیر قانونی لکڑی سے بھرا مسدہ چک پکڑ کر محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا لاکھوں روپے جرمانے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دی گئے دوسری جانب تھانہ پیلوا میں بھی پولیس نے دوران گشت غیر قانونی لکڑی سے بھری ڈاٹسن گاڑی پکڑ کر محکمہ جنگلات کے حوالے کر دی جرمانے سے ملنے والی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دی گئے اسی طرح انسپیکٹر محمد تنویر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئے ڈی ایس پی محمد تنویر انسپیکٹر لیگل مانسہرہ تعینات تھے ڈی پی او مانسہرہ ظہور بابر افریدی اور ایس پی انویسٹیگیشن مانسہرہ۔ حافظ جانس خان نے محمد تنویر کو پروموشن کے بیجز لگائے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مانسہرہ نے واٹر سپلائی کا پورا نظام آن لائن کمپیوٹرائز کر دیا ایک کلک پر موٹریں آن اور آف لائن ہو سکیں گی ڈی ای ایم اے نے شہر کے باسیوں کو پانی کی فراہمی مزید بہتر طریقہ سے سر انجام دینے کے لیے واٹر سپلائی کا پورا نظام آن لائن کمپیوٹر الفٹ کر کے ایس سی اے ڈی سسٹم انسٹال کر دیا ہے اب پانی کی موٹریں آن لائن آن آف کی جا سکیں گی جس کے نتیجہ میں پانی کے تمام امور آن لائن سنگل کلک پر ایک ہی سکرین پر دیکھے جا سکیں گے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مانسہرہ سیدہ عزما شاہ نے فوڈ انسپیکٹر معظم علی کے ہمراہ سرکاری سبسڈی والے آٹا کی پیداوار اور اس کی تقسیم کی جانچ پڑتال کے لیے مختلف فلور ملز کا دورہ کیا آٹا کے کی معیار کو چیک کرنے کے لیے آٹا کے سیمپل بھی حاصل کیے گئے فلور ملز مالکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ سرکاری آٹے کی مجموعی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں بعد ازان ڈی ایف سی عزما شاہ نے بازار کی اشیاء خوردونوش کی چیکنگ بھی گئے خلاف ورزی کرنے والے تاجروں کو جرمانے کیے اور نادہندگان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا مانظہرا میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے بیوی ساس اور دو سالیوں کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق تھانہ اوگی کے علاقے کوٹ میں داماد نے گھر میں گھس کر اپنی ساس بیوی اور دو کمسن سالیوں کو قتل کر دیا ایس ایچ او تھانہ اوگی سید لیاقت شاہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے موقع ہر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا جبکہ ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا گیا حکام کے مطابق ملزم ساجد کی بیڑھ سال قبل مقتولہ سے شادی ہوئی تھی تاہم گھریلو ناچاکی کے باعث لڑکی نے ملزم سے خل کے لیے مقدمہ دائر کر رکھا تھا مکتولین میں چالیس سالہ خاتون رقیا بی بی ملزم کی بیوی بی، آٹھ سال کی اصیے اور دس سال کی آسماں شامل ہیں